الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد معكم ابو عبد الرحمن العتيبي من منطقه الرياض في الحقيقه كنت اعاني من مرض الدهون الثلاثيه وهذه الدهون عانيت منها يعني يعني سنوات وبفضل الله عز وجل بعد استخدامي بعد استخدامي لبست جرين لافز الذي هو هذا أمامكم فإنني ولله الحمد كانت الدهون الثلاثية 800 ورجعت لله الحمد بعد استخدامي لها ثلاثة أشهر ثلاث علب من هذه العلب استخدمت هذه ثلاثة أشهر أو أربعة رجعت الدهون الثلاثية إلى ميتين الذي هو وزنه الطبيعي ولله الحمد والمنه وكنت أخذه ثلاث مرات في اليوم حسب ما حسب ما كنت أو وصفه لي الذي أعطاني هذا إن يعني في اليوم ثلاث مرات وهذا العلاج من أنفع العلاجات لهذه دون الثلاثية كما جربته أنا على نفسي وكان السكر كذلك الذي قد زاد والحمد لله رجع إلى أقل من المئتين بسبب هذه أو هذا العلاج أو هذه الأعشاب. المباركة فانا انصح جميع من لديه يعني مرض الثلاثية خاصة دهور الثلاثية او السكر لأنه باذن الله تعالى سيخفف باذن الله تعالى من هذا المرض باذن الله تعالى وكذلك ايها الاخوة يعني لا مانع لدي من وضع هذه الشهادة في وسائل الاعلام واسال الله ان يجزي خيرا من كان يعني سببا في ايصال هذا العلاج لدينا والله أعلم والله الموفق، صلى الله وسلم على نبينا محمد